السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ظهور شمس ليلة 27 رمضان وكما ترون الشمس ليس بها اي اشعه انها شمس سبعه وعشرون من رمضان الف وسبعمائه وتسعه وثلاثون هجريا لسنه الفين وثمانيه عشر ميلاديا وهنيئا لمن ادرك تلك الليله